Dámě Jan Dobrý večer. Děkuji uctivě, dámy a pánové, děkuji. Děkuji úctivně, vítám vás v roce 2018, což bude velký rok našich oslav, velkolepých oslav, protože budeme slavit 50 let od roku 68, nešťastného roku. Budeme slavit 100 let existence republiky Česka, Československa, alias Česka a 25 let České republiky, ale budeme to slavit v ohromně, bych řekl, doufám, ideální a optimální čase, protože... Jsme svobodní, máme demokratický systém, který má řadu nedostatků, řadu chyb, my se to učíme, ale pořád je to jedno z nejlepších období té naší minulé historie, který naši předkové a případně my jsme prožili a bude záležet možná z velké části taky na nás, jakou další budoucnost si připravíme. Doporučoval bych proto sledovat kromě naší vnitřní politiky i tu zahraniční, protože tam může mít daleko větší vliv někdy na náš další osud než ta vnitřní. A někdy stačí malá chyba v politice, aby se dějný osud zvrhnul na mnoho desetiletí špatně. Já vím, že se to takhle dobře klábostí a člověk si pak říká cestou domů, jak to mám ovlivnit. Někdy to nejde, ale někdy to jde a je důležitý nepromarnit ten okamžik, kdy to jde. Takže mysleme na to.